Просування послуг психологів. Це зараз дуже актуальна тема. Багато фахівців пропонують свої послуги на різних умовах. В цьому відео ми поговоримо, які з цього приводу є такі особливості і навіть проблеми. Я буду розкривати цю тему саме як маркетолог. І ні в якому разі не буду торкатися психології, давати психологічні поради, бо я не фахівець у цій темі. Відео буде корисне тим, хто знаходиться, по-перше, на стороні клієнта, тобто планує обрати фахівця, і також буде корисна психологом. Психологом особливо, якщо фахівець займається просуванням своїх послуг, так якось комунікує з ринком. Я всіх вітаю і починаємо. Спочатку треба трохи зануритись в тему маркетингу послуг, а саме визначити, що таке послуга з точки зору маркетингу і чим вона відрізняється від фізичного товару. Послуга вона невідчутна. Ми не можемо її помацати, протестувати, доторкнутися, тобто зробити все те, що ми можемо зробити з фізичним товаром. Будь-який фізичний товар, він присутній. Його можна спробувати, поносити, протестувати, тобто оцінити його якість до покупки. А послуга – це якийсь процес. І це дуже принципово. Через це будь, якість будь-якої послуги можна оцінити тільки після того, як процес був повністю завершений або принаймні частково завершений. В принципі, коли нам продають якусь послугу, нам продають лише обіцянку кінцевого результату, тобто що ми отримаємо, що ми купуємо. Наприклад, якість навчання ви можете оцінити тільки після того, як ви пройшли весь процес або пройшли його принаймні частково якість роботи перукуря після того, як вас підстригли. І так, в принципі, з будь-якою послугою. І в цьому є особливість просування послуг, тому що, як ви розумієте, обіцяти на етапі продажів можна все, що завгодно. Взагалі, у маркетингу послуг багато нюансів, які треба враховувати. Давайте тепер спробуємо все це розглянути на прикладі такої послуги, як консультація психолога, враховуючи, звісно, особливості українського суспільства. Перший, мабуть, я б сказала, найголовніше, це те, що в нашому суспільстві немає такої культури звертатись до психологів, також психотерапевтів. Я надалі всіх фахівців цієї галусі буду мати на увазі. Скажемо так, ця культура, вона тільки починає формуватися. І тому більшість людей, вони не знають або мають таке поверхневе розуміння, що це за процес, як він проходить, якого результату і коли взагалі треба. Треба очікувати. І більшість людей не має навичок самодіагностики, тобто щоб зрозуміти, де треба самому собі допомагати, а де вже звертатися за допомогою до фахівця. І виходить, що це серйозна проблема, коли людина не має досвіду і не знає, як оцінити процес надання послуг і роботу психолога взагалі. Далі проблема складнюється ще тим, що в нас в Україні останнім часом модними стали курси, онлайн-курси, які дозволяють отримати освіту і стати психологом. І таких фахівців після курсів дуже багато. І знову питання, як оцінити фахівця? Насправді онлайн-освіта може бути дуже якісною. Звісно, можна попросити диплом, подивитись на досвід, принаймні, що фахівець про себе сам пише. Але якщо людина не в те, то назви навчальних закладів, дипломів, шкіл, курсів, регалії, статуси вони взагалі не про що не скажуть. Для того, щоб з цим розібратися, цю тему треба для себе досліджувати, тобто самому для себе формувати критерії, як визначити нормального психолога. І все це ще ускладнюється тим, що зараз дуже багато напрямків, напрямків такої, ну, скажімо, нової, езотеричної психології. Існує дуже багато назв, методів, які красиво описані, все це пропонується на ринку, з цим також треба розбиратися. І саме така тема, якщо треба пропрацювати свої психологічні травми, вона теж дуже сильно обговорюється, популяризується у медіапросторі, і все це також може підштовхнути людину до певних дій. Що з цього виходить? Людина, яка не має досвіду і нічого не знає про психологію, для неї це серйозна проблема. Припустимо, клієнт починає працювати і говорить, що після спілкування, роботи з психологом мені стало гірше, мені погано, я погано себе почуваю. А фахівець може надавати аргументи, що це нормально, так і повинно бути, так проходить процес. І не маючи досвіду, людина може не зорієнтуватися, чи це правда, або навпаки потрібно припиняти процес і відмовитись від послуг такого фахівця. Просто в порівнянні послуги стоматолога. Якщо наступного дня після лікування у вас зуб знову болить, ви розумієте, що це ненормально це погана якість послуг і знову звертаєтесь до стоматолога і просите його долікувати послуги навчання навіть протягом процесу ви вже можете оцінювати якість послуг як подається як викладається матеріал як працює викладач чи все вам зрозуміло ви можете робити оцінку навіть щось коригувати або навіть відмовитись від процесу навчання тому що будь-яка сучасна людина вона має досвід має уявлення як це повинно бути а консультація психолога – це сама по собі складна дуже послуга. Тут багато неоднозначних речей. Ми говорили про те, що це є проблема, яка лежить на стороні клієнта, це те, що він дуже часто не знає, як визначити, як оцінити фаховість психолога для того, щоб отримати хоч якусь гарантію якості послуги. А психологи, зі свого боку, дуже часто можуть забувати, що вони можуть мати справу з такими початківцями або непрофесійними клієнтами. Цю проблему треба усвідомити в першу чергу самі, самим психологам, більш того – Зараз, враховуючи стан українців, велику кількість от просторматичних розладів, яка зараз є, дуже багато людей можуть звертатись до фахівців тільки тому, що там порадили друзі, наполягають родичі. Тобто, кількість клієнтів, початківців, вона буде зростати. І саме складне запитання або ну, проблема, з якою стикається багато людей, як для себе обрати правильного психолога, щоб мати хоч якусь гарантію якості послуг. І тут немає однозначної відповіді, це насправді дуже важко. Зустрічала у мережі такі допуси, де психолог, який має певний ступень довіри, от і їм давалися поради або якихось фахівців, до яких можна звертатися. Тобто я гарантую, що це нормальні фахівці, не псевдопсихологи. Насправді, для клієнта, який не в темі, порада або рекомендація людини, до якої є довіра, це найкращий варіант, який зараз існує. Тому, що це, тому це дуже круто, коли даються такі, такі рекомендації. Звісно, ще можна потім почитати якісь там відгуки, коментарі, що про цього фахівця пишуть, але дуже часто люди знаходять психолога просто по рекомендації. Я можу сказати, що у психологів зараз стоїть таке завдання, крім основної роботи, займатися освітою ринку потенційних клієнтів. Тобто робити такий контент для початківців. Наприклад, будь-які статті або відео на тему, як обрати психолога, на що звертати увагу, які асоціації або професійні спільноти варті уваги, які види терапії бувають, як проходить процес, як по ходу процесу визначити, що щось іде не так. Навіть таке питання, як ціна послуг, воно дуже незрозуміло. Люди можуть спитати, а чому, наприклад, так дорого, не розуміючи, що входить в роботу фахівця, що це теж навантаження, що психолог теж потім з собою працює, що в кожного фахівця є свій психолог-супервізор і так далі. А про це все треба комунікувати. Я знаю, що такий контент існує, але тут є багато резервів, включаючи контент українською. І нагадую, що в нас тільки починає формуватися така культура, звертатися за допомогою до психолога. Мається на увазі не тактична одноразова допомога, хоча це теж дуже добре, а коли людина працює з фахівцем тривалий час. Тема психологічних тренінгів, вона розкручена навіть занадто. А от індивідуальна робота, тут тільки все починається. І багато українців зараз, коли йде війна, вони потребують допомоги психологів. Навіть інколи потрібна невідкладна допомога. Якщо у вас є якісь ідеї, поради з цього приводу, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Я бажаю всім сил. Витримки, будьте уважними один до одного, впевнено йдемо до перемоги, тримаємося, ми до зустрічі у нових відео.